Viorica Dencil îi răspunde lui Claus Iohannis, nu demisionez. O mie a jignit. Din acest motiv nu am mers la cotroceni. Presubliniere dintele Klaus Claus Iohannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru. Solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. Premierul i-a răspuns președintelui la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Cintacu, la Palatul Victoria. Categoric Nu demisionez nu vad niciun motiv pentru care să demisionez, atata timp cât am susținerea coaliției de guvernare, atata timp ca cred că în cele trei luni am avut rezultate bune. Nu vad niciun motiv de demisie. Nu ați putea spune că mă afectează retragerea publică a încrederii președintelui Romaniei, dar cred că este un gest si o declaratie care nu-i si avea rostul acum si am sa explic cele afirmate. Cred că acest mod de lucru poate duce la o slabire a încrederii pe plan extern și cred că acest lucru nu trebuie facut colo de interesele personale, de suparari, de frustrările pe care le avem unul sau altul, cred că trebuie să dăm dovada de responsabilitate, iar toate tarile trebuie să vadă în România o tara stabilă în care pot să investească, în in care să vină cu încredere și si care să fie un partener de încredere pentru orice stat. M-au aprecierile peiorative ale președintelui, dar nu numai ce a spus președintele în aceasta zi. Țin si înainte, aprecierile președintelui, modul de exprimare al președintelui m-au și si acesta a fost motivul pentru care astăzi nu am mers la Cotrocen am încercat să comunic direct cu președintele. Așa cum am spus încă de la investirea mea, am încercat să păstrez echilibrul, să am o bună cooperare interinstituțională. Am sunat azi pentru a-i comunica președintelui. sa, să am o discutie cu dansul. Mi s-a spus ca este într o intalnire si ca nu poate răspunde si că aceasta întâlnire va dura pana la ora 11. Atunci am comunicat ca nu o sa ma prezint la cotroceni azi la intalnire. Am sperat ca președintele si s-a să sa acest aspect, dar reactia președintelui a fost o reacție publică pe care am vazut-o cu totii a spus den